السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع لبنان الرئيسي دور كامل 430 متر ده اول حاجة باب الشقة اللي احنا بنخش منه عندنا هنا حمام بس نخش الاول اول غرفة عشان نبتدي معاكم من اليمين دي اول غرفة ميزة ان الشقة كلها على شارع لبنان في طبعا هي محتاجة توضيب بس مساحة وموج على الشارع الرئيسي دي الغرفة طبعا هي ميزتها ان هي دور مميز عالي دور الاتناشر وفيها هادوار مش اخر دور اللي هو برج فيه اتنين اسانسير ومدخل وشقه مسجله ده عندنا اول حمام طبعا ده محتاج توضيب وغرفه الشقه ليها بابين باب من الريسبشن وباب من ناحيه الغرف دي الغرفه الثانيه طبعا الاوضه لكم ان تتخيلوا المساحه بتاعتها في هنا حمام بس هنوره وللاسف مفيهوش نور بس حمام كبير دي مساحه الغرفه اذا ان الشقه كلها لو لاحظنا على الشارع هوريكو التراز بتاحنا يو بانوراما زي ما بيقول ده شارع لبنان موقعها مميز جدا دي مساحت أول غرفة، تاني غرفة، طبعا مساحتها كبيرة، بنطلع تاني لطريقة التوزيع. بعد كده نمشي، عندنا هنا المطبخ، مطبخ مساحتة كبيرة، وله بابين بعد كده بنطلع على تالت غرفة. الميزه ان الشقه كلها بالكامل لو كنا بنصورها الصبح الشقه نوره ومش مجروحه دي الغرفه الرابعه بعد كده بعد كده عندنا حمام تاني بعد كده عندنا الغرفه الخمسه مسطر كبيره يبقى احنا عندنا اثنين مسطر موجودين ده الحمام ودي الغرفه المسطر فيها بلاكار مساحتها طبعا زي ما احنا ما شايفين وبعد كده عندنا هنا الريسبشن ريسبشن مساحته كبيرة جدا يمكن الريسبشن ارضياته رخام مش محتاج شغل كتير يمكن كل الشغل يمكن في جزئية الغرف وده باب تاني بيطلع علي الترقة عند الاسانسير احنا عندنا بابين باب من ناحيه الاوض وباب من ناحيه الريسبشن اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس انتظروا مننا حلقة جديده وعقارات. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته